Skapa konto i PubMed. I databasen PubMed finns möjlighet att lägga upp stående sökningar, spara en söksträng och spara enskilda referenser. För att kunna spara behövs ett konto i PubMed som kallas för NCBI. Det skaffar man genom att klicka på Login. Och här loggar man in med sina login- och lösenord. Har man inte ett konto så får man gå på Other Login Options och skaffa ett konto den vägen. Jag loggar in. Om jag nu vill spara hela den här sökningen jag har gjort... Så går jag på Create Alert. Man får här välja om man vill namnge sökningen. Man får också välja om man vill ha uppdateringar på e-posten för nya referenser som finns med den här söksträngen och man kan i så fall välja hur ofta och hur många och i vilken form. Men jag väljer här att bara spara själva sökningen och klickar på Save. Jag går till mitt konto. Och klicka på Dashboard. Och här ligger då min sparade söksträng under Saved searches. Och klickar jag där så får jag fram sökningen igen. Det finns även en möjlighet att spara enskilda referenser. Då markerar man de referenser man vill spara. Och går på Send to Collections. Och man får välja om man vill lägga dem i en redan existerande eller om man vill skapa en ny. Och här väljer jag skapa en ny. Man får namnge den. Och klicka på Add. Och jag går till mitt konto och dashboard. Och rullar ner lite och här ligger mina samlade referenser.